Радий всіх вітати у центрі Шептицького і мати можливість сьогодні поспілкуватися з вами, незважаючи це онлайн, але і тим не менше я думаю, що ми маємо можливість створити таку на дискусію. Нехай я буду задавати вам певні такі тон, тези, ідеї, тлумачення, метафори. А все, що буде приходити в цей час вам на думку, та це буде наш діалог. Можливо, він буде одностороннім, але тим не менше, оця рефлексія я думаю, що буде більш ефективнішою, ніж не мати її взагалі. А, отож, ми сьогодні будемо говорити з вами про зміни колективної психології в часі пандемії. І, знаєте, таке невеличке попередження про те, що сьогодні в нашій зустрічі буде, насправді, багато метафор. Метафор близьких, можливо, для мене, для мого бачення, мого розуміння і відчування того, що відбулося впродовж цих ну, майже півтора року, а, на часі, як в нашій країні, так і в світі, і з людьми в цілому. Отож, ми починаємо з того, щоб спробуємо трошки прорефлексувати, з чого все починалося. А починалося все, як завжди. Ну, тобто, як завжди. Як типово показують в типових американських фільмах-блокбастерах про те, що нас назріває апокаліпсис. Гучне слово, гучні ідеї, гучні очікування – Отже, в 2019 році ми чуємо, що зі сторони сходу, з, зокрема зі сторони Китаю на нас щось насувається. І це щось, да, яке пов'язано з появою нового вірусу, нового тлумача, зразу накриває нам, знаєте, таке, накидає ці стопки спогадів. і перше, що мені спало на думку, коли я вперше почув про Палах вірусу в Ухані – це фільми Пола Андерсона, не помиляюся, режисера. Це Resident Evil. Саме ця обитель зла, як ідея того, що в певний момент щось може піти з-під нашого контролю, і наше життя перевертається з ніг на голову. Отож, йдучи класичним сценарієм да, такого фільму «Три леружахів фантастики», ми прибуваємо у грудень 2019 року. І отут, знаєте, саме цей момент, коли ми сидимо вдома в Україні, хтось в інших країнах, доволі віддалено, не знаючи насправді, що відбувається, і ми бачимо новини і сприймаємо їх як певну ідею такого, знаєте, кінематографічного фільму. Ми знаємо про те, що фільм – це нереальність. Фільм – це фантастика. Так, да, він нас вражає спецефектами, він вражає грою акторів, він вражає тим сценарієм, якому нам хочеться співчувати або навпаки зневажати тих чи інших персонажів за їхні вчинки. Часом ми не розуміємо, що так відбувається. І щось схоже починає відбуватися там. Ми маємо лише трішки інформації. Ця інформація збурює нашу уяву. І коли цієї фантазії стає... Забагато, а фактів не вистачає, у нас виникає тривога, у нас виникає занепокоєння. І це занепокоєння з часом додає нових барв. І в якийсь момент, коли події розгортаються настільки, що в уяві постають у ті картинки шпальти з газет, коли ми бачимо спорожніле місто привидів, де людей нібито немає, де вони всі тілися? І знову, знаєте, ця картинка збурює у нас наступну фантазію про те, що це да не може так бути. Щось тут точно не так. Чому нам важко інколи прийняти реальність? Чому нам не просто повірити, що загроза може бути? Про це ми трошки з вами згадаємо, але ми знову повертаємося до основної тези, це було далеко від нас. Воно не вважалося нами як щось е, більш реальніше, як, ну, скажімо так, події десь в Таїланді, е, на Гімалаях або ще десь, які можуть вражати своєю масштабністю або своєю сенсаційністю, але тим не менше. Проходить кілька тижнів, інформації стає більше, а більше стає інформації про те, що вірус поширюється. З'являються летальні випадки, люди змушені закриватися, ізолюватися, вони змушені змінювати свій уклад життя. З'являється перша інформація про те, що люди з Китаю тікають. І тут, знаєте, має закрадатися наступна ідея: Окей, де Китай, де Україна? І в той час ми згадуємо про те, що в сторону України літить літак, в якому є наші побратими, які в той час перебували в Ухані і в приближніх містах. І знаєте, я ніколи не забуду, це для мене, мабуть, ота перша метафора, яка а, дійсно отак спокусила створити і, і цю презентацію, попередню, це висловлювання мого колеги Дмитра Шеренговського про те, як наші українці бачать людей, які повертаються з Уханю. Отож, в нашій фантастичній уяві вони є небезпечними. Вони вже є зараженими, і вони несуть оцю потенційну небезпеку сюди. В наше мирне з вами життя. Та, воно нелегке, у нас є свої виклики, але точно ми не готові до них. І тут з'являється наступний образ. Образ людей, які потерпають від вірусу, як вони змінюються, і мені спадає знову ідея, і я повертаюся до фільму «Resident Evil», так? і мені згадується образ зомбі. Оця метафора я буду користувати сьогодні неодноразово. Я ще раз наголошую, що це метафора. Я не хочу нікого кавать, образити, да? а тим не менше. Що ми знаємо про зомбі? Знає, така невеличка реприза від основного викладу. Ми знаємо про те, що зомбі не існує. Да? А хто сказав, що це не існує? А більше того, кілька років тому, в 2014 році, якщо мені не зраджує пам'ять, двоє нейропсихологів з Сполучених Штатів написали і видали цілу книжку про нейропсихологію мозку зомбі. Зомбі не існує. Але наукові дані є. Мабуть, ну, футуристичні. Але тим не менше, і ось тут закрадається цікава ідея для того, щоб розгортати її. Що ми знаємо про зомбі? Давайте спробуємо згадати кілька цікавих фільмів, зокрема, там, Джорджа Ромеро з його мерцями, е, «Ти саме знову, Обитель зла», згадуємо, і ще на війни «Війний Тобто, що ми знаємо про зомбі? Хто вони такі? Крім того, що вони мертві і, вибачте, смердять. Ми знаємо про те, що їхні вчинки можна цілком пояснити з точки зору того, як функціонує наш мозок. Точніше, як мозок зомбі, тобто мертвої людини, на той час вже не функціонує або не підтримує всі ті функції, які ви мали би забезпечувати здорову свідомість, ну і життєздатність. І тут цікавий момент. Наприклад, ми знаємо, що зомбі повільно ходять, да? що їхня хитка-хитка, і ми знаємо, що зазвичай при ураженнях мозочками ми можемо спостерігати щось схоже. Ми знаємо про те, що вони не можуть висловлюватися, їхнє бурчання, їхнє, е, скажімо так, якесь відривчасті звуки можуть бути пов'язані з порушеннями е, тих Центрів мовлення, да, які знаходяться в нашому мозку. Вони точно не сильно думають і не пророкують, не передбачають наслідки своїх вчинків. У них є основний потяг, приклад, їсти, так, і вони слідують за цим потягом. Їхнє основне рішення, мотив – задовольнити свою базову потребу. Таким чином, мислення стає доволі прямолінійним, пригідним, воно а, примітивне, іншими словами. Їм важко контролювати свої імпульси. Я хочу, щоб от на цьому, на цих елементах, да, які ви зараз можете читати на слайді, так само мали можливість для себе запам'ятати ці пункти і спробувати тепер співвіднести в наше життя. Ви кажете, для чого? Я вам поясню. А, так само десь приблизно з років 9-8 назад центр по контролю за... З захворюваннями в Сполучених Штатах зробив класний піар-хіт. Він видав велику публікацію про те, як треба готуватися до зомбі-апокаліпсису. Нічого? Ну, ви можете сказати, що це круто було для того, щоб, накати людей там зберити їхню цікавість і навчити нарешті готуватися до надзвичайних кризових подій, да, які в той час як, так, мали місце бути, попередній їхній досвід. І що цікаво, цей проєкт став феноменально успішним. Незважаючи на те, що люди купилися на образ от такого от, так, ідеї підготуватися до зомбі-апокаліпсису, це дало їм чіткі інструкції, вказівки, як треба діяти, якщо наступає криза. Ми знов маємо образ зомбі. Образ того... Ворога, та, який нібито примітивний, але при цьому його багато. Він усюди. Він повстає і в наших жахливих фантазіях і сновидіннях і атакує. І ми рухаємося далі. І тепер уявіть собі. У нас почалася так, ще не пандемія, то той час ще епідемія. Ми знаходимося в умовах обмеженої інформації. І... В цей момент да, наукові дослідження говорять, що коли людина потрапляє в умови кризових ситуацій, і при цьому є обмежений доступ до інформації, до розуміння, що ж насправді відбувається, хто в цьому, якають, винний, і що відбувається зі мною, наш спосіб мислення, наш спосіб бачення світу і себе починає змінюватися. Він починає модифікуватися відповідно до тих ідей, які або до тих стратегій, які би мали би допомогти нам що? Виживати. Отож, в той же час, коли ми знаходимося в умовах надмірного стресу, напруження, да, а ось цей вірус вже постукав нам, У нас з'являються перші випадки в Україні, але інформації про це, ну, крім того, що це сенсаційно, да, якоїсь достовірної інформації бракує. І в моменти, коли от, ми потрапляємо в таку кризу, наш спосіб мислення або бачення ситуації стає більш прямолінійним. Тобто ми бачимо ворога, ми бачимо загрозу, ми не бачимо ситуації в цілому. Воно зазвичай стає категоричним, ми бачимо чорне та біле. Ми зазвичай схильні до того, щоб максимально спробувати дистанціюватися від цього, і прийняття наших рішень насправді сповільнюється. І це має конкретні наслідки. Можливо, для елементу, знаєте, якогось еволюційного виживання – в цих змінах способу нашого сприйняття життєвої ситуації, є певний сенс. Але ж які наслідки можуть бути? Наслідки в тому, що у нас з'являється інформаційний голод. І отут я починаю переносити образ отих е, метафоричних зомбів, яких ми бачили, в образ людини, яка потрапила на початок карантину, коли потенційний ворог ось поруч, коли інформації бракує, і тут говорять, що тобі треба обмежити своє життя, для того, щоб не поширювати інфекцію, е, вірус, вибачаюсь. І тим самим, що відбувається? Ми лізимо в інтернет, ми слідкуємо за інформацією, яка з'являється в медіа, ми передаємо чутки, ось це інформаційний год. Ми намагаємося свою тривогу втамувати почтими клаптиками інформації, домисленими, дотрактованими, щоб хоч трошки його зняти. В той же час да, ми намагаємося максимально дистанціювати себе. І ми відчуваємо, що це наше співчуття, скажімо так, поки воно було десь там далеко в Китаї, ще вистачало. Коли воно вже тут, а поруч, тривоги стає більше, а співчуття стає менше. Ми більше починаємо звертати увагу на тим, хто не дотримується тих чи інших зобов'язань, карантинних обмежень і тому подібне. Ми стаємо надмірно пильними. І наша, наш мозок, по суті, починає орієнтуватися на те, щоб знайти загрозу розпізнати вчасно підготувати себе до зустрічі з нею. І ми відчуваємо, що ми починаємо втрачати контроль над своїми емоціями, над своїми імпульсами. Знаєте, і в цей момент в мене, по суті, виникає ось це питання. А що ж тоді, якщо воно буде далі, буде чекати нас після карантину? І це питання, яким ми, по суті, задавалися на початку 2020 року, коли в березні почався, по суті, перша хвиля такого більш серйозних обмежень, і ми відчули весь цей тягар. В цей момент, на мою думку, в, у нас знаєте, серед колег, і е, обговорюючи так само в колі з, і друзів, і знайомих, оця образ зомбі в обмеженому медійному просторі мене не полишала. Ми настільки були голодні за, цим, за цю інформацію, яка підпищувала відчуття небезпеки. Вона робила наші вчинки, наші стратегії опанування навіть часом дійсно, можна сказати, примітивними. Ми не завжди мали можливість оцінювати ситуацію в повній мірі, бачити її. Ми ставали залежними від тих маленьких комфортних умов, в яких ми опинилися. І це перетворювало нас на людей, які стають ще більш вразливими. Отож, Питання на першу половину 2020 року полягало в тому, що нас чекає після карантину. І в мене з'являються два образи. Можливо, з часом, коли карантин завершиться, ми будемо виглядати, як ця сімейка Сімпсонів. Тобто ми залишимося вдома, ми нікуди не будемо виходити, ми не будемо знати, що насправді відбувається в світі, тому що єдиним потоком інформації, який у нас є, це є інтернет і засоби масової інформації. Таким чином ми перетворюємося на тих завсікдатих, да сповільнених, е важко приймаючих об'єктивну реальність зомбі в себе вдома. Бо і могла бути інша реальність, коли карантинні обмеження спадають, ми виходимо в світ, а світ не менш небезпечний. Тому що, поки ми сиділи собі вдома, готувалися до того, як все воно буде, в світі вірус поширювався. Люди продовжували заражатися. Люди страждали від тих чи інших наслідків, від коронавірусної інфекції, як в медичному аспекті, так і в соціальних і економічних. І було очікування, що або ми залишимося зашореним, бо вховатися в своїй зоні комфорту, поки ми дійсно не будемо впевнені в тому, що вийти можна, або ж ми все-таки, знаєте, з певним відчуттям власного героїзму, і сили вийдемо в світ і будемо готові зустрічати небезпеку, в той же час тримати людей максимум, на певні дистанції від себе, підозрювати людей на тому, наскільки вони здорові чи вони не здорові, дотримуються вони цих меж чи ні. І з цим ми по суті війшли да, в цю таку е, так, другу стадію, другий етап да, цієї пандемії. І тут мені приходить наступний образ. Образ потягу, який їде до Пусану. Це також дуже відомий фільм, да, так само з тематики зомбі-апокаліпсису. І це метафора образу потягу, який мав би нести людей до, так, так, перше, що спадає на думку, це світло майбутньо. Да, там, де немає вірусу, там, де безпечно, там, де є армія, є лікарі – є медики, є люди, які володіють нормальною інформацією і можуть пояснити, що ж відбувається. Водночас, образ цього потягу, да, це як на мене, це якраз ті е засоби, які були використані як елемент фізичного дистанціювання, соціального дистанціювання, да, карантинних обмежень. Так, е це мало свій вплив. Відповідно, це мало би зменшити розповсюдження вірусу. І так, воно певною мірою цьому допомогло. Але з'являється все більше е, думок про те, а куди ж насправді цей потяг е, прямує? Можливо, ми вже в цьому потязі їдемо, а цього ще не помітили. І повертаючись тепер до сюжету фільму, такий невеличкий спойлер ми дізнаємося, що оцей потяг, який для нас був, умовно кажучи, безпечним, і вів нас вперед, да, де все буде добре, закралася людина, яка заражена. По сюжету ми дізнаємося, що е, люди, які в цьому потязі, починають заражатися і самі перетворюватися на цих зомбі. І люди розділяються. Люди постають перед кризою, яка прийшла вже в їх дім. Ось вона тут, вона тут на вулиці, вона в цьому будинку у сусідів, які вже хворіють. У моїх родичів, які зараз знаходяться в лікарні, да, і мають е, ті чи інші наслідки, які пов'язані з коронавірусною е, е, симптомами. І ми очікували, що так знаючи вже або маючи великий досвід попередніх, як локальних, так і глобальних криз, що ми можемо передбачити, як люди мали би діяти, або як вони будуть діяти в цій ситуації. І знаючи це, маючи цей досвід, використати його для того, щоб так, полегшити. полегшити страждання, полегшити рух цього потягу, полегшити вихід з цього. І тут стоїть питання, а чи тісно те, що ми знали, а те, що ми передбачали до цього в контексті тої колективної психології, як би ми мали реагувати в надзвичайних ситуаціях, чи тісно воно тепер спрацьовує у нас? Наприклад, одним із таких перших аргументів да, було те, що люди, потрапивши в умови контакт-кризи, будуть схильні до того, щоб панікувати. І ця паніка буде заражати всіх, це ще один, ну, до речі, образ, ще одна така метафора цього вірусу, да, тільки вже інформаційного вірусу, психологічного вірусу, коли тривога поширюється серед мас. І це призводить до страшних наслідків. І ще цікаво, що е, один із таких аргументів, чому ця паніка е, так от поширюється, е, призводило до думок того, що в певний момент люди просто починали думати тільки про себе навіть такий невеличкий колективний егоїзм, який пов'язаний з їхнім виживанням. І таким чином да, їхня поведінка, оця егоїстична поведінка, вона мала би погіршити ситуацію. Вона мала би вплинути. І ви скажете, що в принципі так воно і було. І ми можемо побачити багато е, так, інформації про те, як паніка в тих чи інших регіонах світу призводила до так, певних колапсів. Магазини не справлялися з потужністю людей, які намагалися прикупити туалетний папір. Да? А лікарні не справлялися з потоком пацієнтів, які зверталися навіть не маючи ознак коронавірусної інфекції, але підозрюючи в себе хоча б мінімальні зміни. І все це заставило, насправді, спробувати психологів да, в контексті соціального психолога переглянути, а чи тісно оці передбачувані намі зміни колективної психології, Саме такі, які вони є. І мені потрапила цікава стаття, яка спробувала переглянути це. І автори говорять про те, що насправді е, можливі причини, які дійсно можуть мати негативні наслідки потенційно в період пандемії, це не стільки сама егоїстична паніка людей, да? не, не думка про себе е, і виживання лише. А, зокрема, вони виділили кілька цікавих аспектів. Перший аспект – це недостатня реакція на загрозу. Зокрема, вони опиралися на тих дослідженнях посткризових ситуацій, саме 11 вересня і інших, да? коли вони починали збирати інформацію від людей, які були безпосередньо так, в зоні цих ураження цих криз, вони розуміли, що люди, коли це почалося, вони не сприймали це як загрозу. Вони не могли зрозуміти, що це. І це призвело до більших, до більш гірших наслідків, ніж коли люди просто в паніці починали тікати. Вони е, продовжуючи далі аналізувати, е, почали бачити, що все більше скажімо так, негативних наслідків мало е, моменти, коли одні люди або групи людей, групи, які представляють провладні структури, починали звинувачувати інших, в некомпетентності, але при цьому не приймаючи рішень, які би могли допомогти справитися з ситуацією, коли вона тільки починала зароджуватися. Шукали винуватих. І в цей момент починають проявлятися всі ті прогалини, знаєте, на рівні системних рішень, нашої колективної психології, да, зокрема, наших традицій, про які вже давно говорили про те, що, можливо, треба змінювати, на це треба було звертати увагу, але ми цим всім нехтували. Ми казали, що до нас ніколи ця загроза не прийде. І тут вона прийшла, і що? Лікарні, наприклад, не справляються. І ми бачимо, що е, магазини не справляються з тим попитом да, е, на ті продукти або товари першої, е, скажімо так, потреби, які б могли б бути. І таких прикладів можна знайти, насправді, багато. І третій аспект, який виділяють... Е, автори цього дослідження — це позиція тих лідерів, які би мали би взяти на себе певну відповідальність і готовність допомогти людям зрозуміти, що відбувається. Елемент такого замовчування. З однієї сторони в цьому була логіка, і ми про це будемо трошки далі з вами говорити, розкриваючи ці пункти. Отож, ці три елементи, три ці аспекти або причини, так. Вони так чи інакше, в тій чи іншій мірі, вплинули на те, що наша е психологія як людини як самостійної, так і людей в наших стосунках з іншими, мала місце змінюватися. Вона набувала унікальності. Безпосередньо змінювалося наше розуміння, хто я є в цій ситуації. Те, що ми могли б назвати як соціальна ідентичність. Отож, це... Зазвичай, коли дійсно все починалося і перша наша ідея з... – це те, щоб максимально дистанціюватися. Завжди був я і був хтось, десь колись, можливо, воно десь мене спіткає, але поки воно не прийшло сюди, я почувався комфортно. І ми знаємо про те, що як тільки загроза стає більш реалістичною, люди більш схильні до того, щоб об'єднуватися ми починаємо частіше проявляти ось цю, знаєте, солідарність по відношенню до когось для того, щоб почуватися безпечніше. Це, не такий певний еволюційний механізм, коли ми е, починаємо об'єднуватися з іншими для того, щоб мати можливість протистояти ворогу. Особливо, коли цей ворог є чимось невизначеним, неосяжним, не до кінця зрозумілим. Якщо ви спробуєте переглянути просто історичні контексти багатьох подій, да, то зазвичай з'являється ворог, потім ми тільки всі встаємо, якаєте, стоїмо спина до спини, да, об'єднуємося і починаємо проти нього протистояти. Це додає нам сили, це додає нам впевненості, це дає розподілити відповідальність, якщо щось піде не так, це дає нам відчуття безпеки. І таким чином оця індивідуальна да, соціальна ідентичність мене як члена суспільства, да, від якого там щось залежить, перетворюється на «ми». Коли ми всі опинилися в складній життєвій ситуації, ми всі в одному човні, і тепер ми би мали об'єднатися і всі разом вирішити цю проблему, протистояти їй, допомогти один одному. Насправді ідея дуже класна. І так разом, як кажуть, гуртом і батько, але якщо бити. Але тут знову з'являється маленьке але. І оце але знову виходить з того, а що ж відбувається на рівні тих змін, коли ми починаємо будувати оцей новий стосунок, до якого насправді ми не звикли. Коли ми об'єднуємося для вирішення спільної мети, досягнення спільної мети, але ми не зміємо співпрацювати. І тут є кілька таких цікавих ідей, які нам пропонує е, психолог, в контексті соціальної ідентичності. Зокрема, для того, щоб називатися «ми», має бути е, так визначено, як мета-контрастна е, група. Тобто, якщо є «ми», значить ще має бути хтось. Від кого ми відрізняємося. Окей. І хто на початку «ми»? Ми – Люди, які сидять в локдауні, а контрастна група – це люди, які порушують правила локдауну і їдуть на роботу. Ми – це люди, які носять маски, да, для того, щоб уберегти від поширеності вірусу. Хтось контрастний – це ті, хто не дотримується маскового режиму. Ми – це ті, хто так, намагаються так, бути максимально правильними в контекстах цієї ситуації, і хтось, хто цьому перешкоджає. Знаєте, тут, до речі, з'явився цікавий е, феномен, який е, свого часу навіть набув то, що він був внесений, здається, в кембриджський словник, поняття ковідіоту. Тобто, коли е, людина да, проявляє свої якісь чинки або судження, які, в принципі, не накладаються в контекст е, тих е, норм, да, соціально прийнятих, е, пов'язаних з обезпеченням своє здоров'я або інших людей від поширеності вірус. Більше того, що коли ми з'явилися «ми» і щось там на контрасті, з часом в цьому «ми» починається певне протистояння. Чому? Тому що ми всі прийшли в це «ми» зі своїми ідеями. І ми прийшли за різних обставин. І тут от в цьому от загальному ми всі в одному, що ні, ми всі люди, які сидимо, наприклад, по домівках е, в обмеженому це, і тут а, є я, людина, яка здорова, яка дотримується, і є я, в якого є рідні, які живуть на сусідній вулиці, але їхня сім'я хворіє, і їм треба моя допомога і підтримка виникає такий, знаєте, певний дисонанс між тим, хто я є. І що мені робити? Чи мені слідувати за тими соціальними нормами і сидіти в, е в умовах карантину, нікуди не висовувати носа? Чи все-таки я можу порушити певні правила? Тому що в мене є життєві обставини, які, в принципі, виправдовують. І я можу піти це, скажімо, е зробити, допомогти, принести там е ліки, відвезти в лікарню або якось інший спосіб потурбуватися. І тут е, і в, цьому, в цьому ми починають зароджуватися елементи того, що час від часу люди е, починають проявляти е, варіанти поведінки, емоційного реагування, які вибиваються з-під тої норми, яку ми нібито прийняли. Мало того, що... Е, давайте подивимося знову. Сама глобальна ідея. Ми маємо об'єднатися для того, щоб протистояти вірусу да, або певній загрозі і тут є на контрасті нам кажуть ви не можете об'єднатися ви не можете збиратися разом щоб підтримати один одного фізично через те що є норми фізичного дистанціювання ви можете писати один одному там смайлики можете записувати відео можете спілкуватися через інтернет але віртуальний контакт ніколи не заміняє очного контакту, очної підтримки і відчуття цього, знаєте, братерського або рідного плеча. І ось це починає в цьому загальному ми, які опинилися в одному човні, створювати те, що час від часу ми всі починаємо порушувати певні норми, які почали бути нібито стандартними. Загальними, тобто тими об'єднуючими елементами для того, щоб протистояти загрозі. І ми бачимо, що коли ми опиняємося в складних життєвих обставинах, ми починаємо бути більш чутливими до провіву такої так званої девіантної поведінки, яка вибивається според того загального контексту, який є. Ми починаємо частіше помічати це. Тому що ці ідеї, насправді, вони є в нас, вони є в нашій голові. Вони є в наших мотивах, але ми собі, наприклад, забороняємо це, але ми з легкістю їх знаходимо в інших. Оця е, образ, да, що ми бачимо скалку в іншому оці, а не бачимо е, дерево в своєму, да, вона спрацьовує і тут. І в кризовій ситуації вона спрацьовує вдвічі сильніше. Тобто ми точно помічаємо, що хтось в магазині не дотримався дистанції і можемо йому про це сказати, але в той же час ми стояли від нього буквально за 20 сантиметрів за спиною. І хто винуватий? Та людина, яка до нас перейшла до 20 сантиметрів, а не ми, які підійшли до неї. І в той же час, цей страх розповсюдження інфекції, яку важко контролювати, ситуацію, яку важко проконтролювати, вона починає стимулювати нас діяти в зрозумілий і типовий для нас спосіб. Таким чином, ми частіше схильні будемо приймати рішення, які ми вже робили колись, які вже подіяли, і вони вже, умовно кажучи, спрацювали і довели свою ефективність, ніж спробувати подивитися на ситуацію в цілому і по-іншому. І в той же час ми почнемо більш відсікати все те, що нам, умовно кажучи, не підходить, що нам не подобається. Ви запитаєте, а чому так? Ну Нібито здорова логіка показує, що ми б мали би бути навпаки все приймаючими, толерантними, розуміючими, «А чому так відбувається?» І в, е, свого часу мені попалася цікава так, теорія, яка свого часу, в 2016 році, була в публікації вже більш таких е, ну, конкретних рис. Це теорія, яку запропонували Дем'ян Мюррей і Марк Шеллер з Університету Британської Колумбії про поведінкову імунну систему. Тобто ми, ну, ми знаємо, хто більше, хто менше, що в кожного з нас є своя імунна система, і яка основна функція? Уберегти нас від агента да, небезпечного, який потрапив в наш організм. І що відбувається з нами, коли е, ми там захворіли на нежиття, або ще щось там, віруча інфекція попала в нас? Наша імунна система збурюється і починає атакувати той ворожий агент. Е, там його захоплює, да, починають активуватися процеси фагоцитозу, захоплює, знищує або, навпаки, його максимально інкапсулює. Да? Мені купу термінів різних медичних, не хочу вас завалювати цим. Але тим не менше. Тобто все, що відбувається в нашому організмі, що допомагає нам протистояти цій сказати, заразі, да? в цей момент, воно діє нам на користь. І вони спробували цю ідею імунної системи перекласти на суспільство. І вони побачили, що насправді людство коли вони стикаються перед глобальною загрозою, чи то військовою події, чи то кліматична загроза, чи ще щось, в даному випадку, пандемія, наша імунна система на рівні такого соціуму спрацьовує у аналогічний спосіб. Вони говорять про те, що як тільки потенційно ми бачимо людину, яка є хворобливою, одна із перших таких типових емоційних реакцій, яка у нас спливає, це відчуття огиди. Не треба, знаєте, сприймати дуже багато, що ми там, але так чи інакше. Ви побачили гниле яблуко, ви його не візьмете, ви не будете його їсти, да? Вам хочеться відвернутися, десь там не помічати. Те саме. Ви, е, на початку карантину, ну, карантину цих обмежень, коли е, поширеність з першими хвилями дійсно була велика і масштабна, бачачи людей, які могли покашляти чи почати, нам хотілося зразу від них стати подалі. Це означає, що ми не зневажаємо цю людину, що вона нам щось зробила зле. Але на цьому рівні виникає оця огида до хвороби творчої да, об'єкту, не, не факт не конкретної людини, а до самого образу. І таким чином знаєте, спрацьовується краще спробувати вас попередити, ніж потім шкодувати, коли я все-таки е, заражуся. Ідея цікава, і насправді вона пояснює багато механізмів, да, які відбуваються на рівні нашого соціуму. Але є ще один цікавий момент, який так само пов'язаний з особливостями реагування нашої імунної системи. Певні моменти, коли імунна система постійно напружена, вона починає сприймати здорові клітини нашого організму як патологічна. Тобто вона починає часом атакувати абсолютно здорові тканини. І ця е, ідея цього патогенезу, вона покладена в основу патогенезу деяких онкологічних захворювань або системних захворювань. І таким чином пробуємо цю метафору перенести на наше суспільство. І ми бачимо, що в певний момент ми намагаємося напасти, умовно кажучи, або обезпечити себе від Них, або від вони. І от тепер оце значення «вони» набуває іншого контексту. Якщо до цього воно набувало контексту власної обережності, то тепер на рівні громади да, або суспільної ідеї воно набирає контексту стигми та дискримінації. І тепер, якщо це стосувалося лише там, мене, то тепер воно починає стосуватися тієї групи, до якої ми, мовно кажучи, належимо. Тому що в моїй групі, да, в моєму колі знайомих, друзів, всі дотримуються певних норм. Якщо ти цих норм або правил не підтримуєш, значить ти потенційно наражаєш нас всіх на небезпеку. Що треба робити, для того, щоб ти не наражав нас на небезпеку? Від тебе максимально дистанціюватися. Створити або подати інформацію у такий спосіб, щоб ти сам від нас пішов. І тим самим підсилюються ті наслідки, про які почали говорити. В світі почали загострюватися соціальні конфлікти. Багаті, бідні, люди з різними віросповіданнями, кольором шкіри, традиціями і тому подібне. Ми почали, незважаючи на те, що ми нібито цього і не хотіли, це не було нашим бажанням, це не було нашою стратегією для виживання, да? але так чи інакше ми почали бути більш схильними, щоб, так умовно кажучи, консервативно або конформно ставитися до тих, хто прийняв наші умови, і максимально дистанціюватися від тих, хто наші норми, наші правила, наші зобов'язання, наші традиції нові, які сформувалися зараз, наш спосіб сприйняття світу і бачення не приймає. І утворюється один, два, три, чотири, п'ять різних таборів. І протистояння поширюється. І це протистояння, насправді, е, було викликане не конкретно ситуацією, там, Вірусу, да? Бо вірус, безпосередньо SARS-CoV-2, да, він не мав впливу, він не змінив настільки нашу нервову систему, що ми почали думати в інший спосіб. Але з'явилися нові ідеї прийняття соціальних ситуацій і тих стосунків. І, зокрема, цікавим елементом було те, що якщо, де, ну, що до, до, до такої направлі. Це те, що воно виходило за межі нашого, мовно кажучи, контролю воно підсилювало наше відчуття страху та невизначеності, Тому що більшість якихось, більш-менш локальних або глобальних спалихів, да, були пов'язані дійсно з медичними установами, з певними маленькими країнами, або життєвими обставинами тих чи тої чи іншої громади. І буквально через кілька місяців ми дізналися, що ситуація вирішена, ми вчені, лікарі, там, урядовці, молодці, що це зупинили. Тут зупинити це не вдалося. І, що, і в цей момент, да, по суті, те, що ми очікували, що людина буде боятися, заразитися, і виникнеться страх перед смертю, насправді почав проявляти більший страх втратити контроль над власним життям. Школи, садочки почали закриватися, лікарні переповнені. А роботодавці не можуть в певних цих умовах, які зобов'язав уряди да, або карантинні обмеження забезпечувати нормальну е, роботу да, і, опла і підтримувати достойну оплату. Ми починаємо хворіти, хтось починає хворіти серед наших рідних. Незважаючи, незалежно від того, чи це дійсно ковід чи ні, тобто життя починає тишкереберти. І оце страх да, того, що це ми втрачаємо контроль над життям, став більш сильнішим, ніж реальна загроза, яка пов'язана з зараженням на конкретний вірус. І як е, говорить, е, скажімо так, теорії групової динаміки, в той момент, коли ми починаємо, коли цей страх, оця невизначеність наростає, ми починаємо шукати того, хто нас може вивести. Ми починаємо шукати лідера. Тобто людину, яка готова буде взяти на себе відповідальність, сказати, що нам робити, і ми підемо з нею. Ми будемо готові. І в цих моментах, да, це є елемент перекладання певної відповідальності, але і забезпечення певної безпеки. І якщо цей лідер підтримує ті створені нові норми, підтримує ті ідеї, до яких ми всі підійшли, і ми всі їх узгодили, ми будемо йти за цим лідером. Ми будемо готові його підтримувати. І тут цікавість, що цей лідер може пропонувати абсолютно різні, навіть радикальні ідеї. Але якщо це вкладається в контекст нашого «ми», оці нашої соціальної ідентичності, як «ми», як групи, ми готові цим слідувати. Якщо ми приймаємо, що карантинні обмеження є єдиними для всіх, та це обмежує наші свободи права, і ми будемо слідувати. В той час, коли інші та, йдуть за лідерами, які говорять про те, що в мене є право не залишатися вдома, що я можу вільно, Ходити, і я маю, мав би бути отримувати доступ до тих, е, там де я можу сповідувати свою релігію чи дотримуватись тих чи ніх, традицій, і з'являється лідер, який готовий так, нести ці ідеї. Ми йдемо до них. Мало того, що крім такого просто лідера, та, який би мав би нас так, тому кажучи, згрупувати. І з, в таких в глобальних ситуаціях кризових. Та, сам по собі починає розвиватися або наростати процес, який отримав назву героїзації. Іншими словами, ми шукаємо героїв, нам потрібні герої. Тобто є лідер, так? Тобто уряд, там ще хтось, да? і є люди, які справляються з цією ситуацією краще, ніж ми, які нас врятують. Знаєте, зразу згадуються всі е, фільми да, там Marvel чи DC, які були екранізовані. Тобто є глобальна загроза, на світ нападають іншопланетян, з'являються месники і всіх рятують. В той час, як все інше людство, вибачте, долубалося в носі. Ну, точніше, ми це не знаємо, бо це відбувається за кадром. Але в цьому є певна така, мотиваційна потреба. Нам треба е, бачити, що є пентіційна загроза, яка винна в тому, що відбувається, в тому, що я відчуваю той стрес, що я обмежений, на кого можна перекласти. І є той, хто прийде і каже, вибачте, наваляє тому злодію. Прийде той, хто почне бити тих зомбі. І, що цікаво, що це дійсно набуло поширення. І е, воно з'явилося не тільки в сферах, які пов'язані з вірусом, да? І з тими, хто справляється або бореться безпосередньо. Але воно почало давати не в тих аспектах, де ті системні фактори, про які я згадував раніше, почали проявлятися. Наприклад, є система охорони здоров'я, яка не справляється, на яку можна перекласти всю провину за те, що вона не справляється. Є окремі лікарі, які є герої, які йдуть проти системи і насправді показують, і ми їм пишаємося. І цих прикладів можна справді в різних сферах знайти дуже багато. Що цікаво, в 2020 році а, було проведено одне з великих масштабних опитувань в країнах Європи і помітили, що на початку карантину люди стали більш так ну, лояльніше відноситися до тих урядів в країнах, які перед цим вони хаяли, тому що уряд запропонував чіткі стратегії там закритися вдома, да, зберігати спокій, там дотримуватися певних норм видав певні рекомендації. так, вони були обмежуючі, але це було сприйнято як необхідність, як важливість. Поряд з цим, з часом, коли опитування, скажімо так продовжувалося, було відмічено, що чим довше тривали карантинні заходи і чим більш невизначеною ставала ситуація, тим більше очікування від ось цих лідерів про те, коли ж все закінчиться, коли ж нарешті цей герой прийде, чому він не приходить вже тут і зараз, почало підсилювати в тому під цих дах. словом, словами, оцей по... потяг, в якому ми їдемо, в сюжеті цього фільму в якийсь момент з'являються різні лідери в різних групах. І вони йдуть, вони підкорюються, але не всі витримують. Тому що знаходя, знаючи, що в 9000-10 вагонах знаходяться зомбі, і лише в одному заходимося ми, оця напруга, вона не дає почуватися вільно. Ми хочемо знайти вихід. Нам треба це десь... Але, залишаючись в цих умовах, ми виснажимо. І наступний факт, про що я буду говорити, це те, що ще додало яка іскринку в цю втому або в цей елемент виграння Це поширення інформації. То, залишившись знову вдома, да, ми маємо можливість отримувати інформацію через два-три ну, основних джерела. Інтернет, телевізор да, е, ну, або спілкування онлайн з кимось. І Ще цікаво, що в певний момент інформації про поширення е, пандемії, про вірус, про те, що навколо з'явилося набагато більше, ніж люди це могли витримати. Знаєте, я буквально тільки кілька тижнів тому... Випадково усвідомлюв, що коли я відкриваю YouTube, так, зазвичай там з'являється стрічка новин. Якщо до цього, скажу так, ну, канали, там різні блогери викладали новини повністю цілим там репортаж, ну, не репортаж а випуском так, на півгодини, то зараз вони зробили точкові оці репортажі, і тобі все більше випадає конкретних репортажів з ковіду, скільки людей зросло, скільки померло, скільки одужало. І цього стає забагато. Люди не встигають переварювати цю інформацію. Мало того, що ця інформація преподносить щось удаючи у сенсаційний спосіб, дає можливість не навпаки не зберігти відчуття контролю, а навпаки підсилює відчуття страху. Коли ми бачимо людей, які говорять про те, що ми не знаємо, що нас чекає далі, коли ми, спілкуючись з рідними, які е, там, скажімо так, збентежені від того, що вони почули, чи побачили, чи ще десь прочитали, цей страх передається нам. І якщо перед цим, да, ми думали про те, що вірусна інфекція як факт, потім про поширення інформації, да, яке серед кола просто наших от з вами е, знайомих, да, коли ми обмінюємося, Тепер це все перейшло в соціальні мережі. І тепер ці соціальні мережі стають не менш вірулентними від нового, мовно кажучи, вірусу, типу, образу вірусу, ніж до цього передавалося. Знаєте, що цікаво? що Якщо взяти, наприклад, там, середньовіччя, чи навіть там, 200 років тому, для того, щоб передати інформацію кудись, треба було кажуть, зібрати людину, посадити на коня, дати їй листа – і людина поки доїхала би до пункту призначення, все вже могло би давно закінчуватися. Зараз буквально достатньо раз-два, і викинули твіт, да? і про це вже знають тисячі людей. Особливо, якщо ви ще оцей медійний лідер. І це з однієї сторони, скажімо так, дає виклик такий перед тим, у який спосіб інформація нам подається. І цим викликом став наступний термін, який е, також з'явився, це термін інфодемії. Це поширення, таке вірулентне поширення фейкової інформації або дезінформації, яка насправді не підтверджена або е, навпаки дискредитує, яка підтримує е, оце відчуття того, що хтось змовився за моєю спиною проти мене. Тобто, цей момент, да, ми не думаємо про те, що змовилися проти нас. Ми спочатку думаємо, що змовилися проти мене. Ми розуміємо всю абсурдність цієї ідеї, і потім ми повертаємося до ми. Тому що, коли ми, да, нам поділити цей страх з усіма легше. Я не буду зараз наводити приклади, ви можете просто відкрити будь-яку стрічку новин, да, і ви побачите, як одні країни звинувачують інших в біологічному терорізмі в порушеннях певних домовленостей, поставках вакцини і тому подібне. Не треба далеко ходити. І ви скажете, що ні, більшість цієї інформації має підкріплені дані, там можна посилатися. Але звідки ви це знаєте? Ну, тобто, ви знаєте це так само з третіх рук. Я не хочу е, -говорити, ну, зробити так, щоб ви зараз, знаєте, в ту інформацію, в тих джерелах, які ви читаєте. Да? Тому що в поширені хорошої інформації, є люди, які поширюють максимально доступну, зрозумілий спосіб інформації, да? якій можна довіряти, яка дійсно може бути корисною. І е, в 2020 році був невеличкий такий гадлайн да, від е, Британської охорони, Служби охорони здоров'я, як да? це, до речі, одна із можливо, перших, я не буду казати, що перших, чи ні, країн, де е, звернули увагу не на більше медичні наслідки ковіду-пандемії, а на соціально-психологічні. Зокрема, на наслідки, які нас чекають в контексті проблем психічного здоров'я. В контексті тих рішень, та, які ми будемо з часом приймати як громада, як суспільство. Навіть то, як це буде потім впливати на наші політичні рішення або рішення наших лідерів в контексті світової е, політології чи світу, е, прийняття глобальних криз. Таким чином, ми бачимо, що насправді та колективна психологія, яку ми очікували, вона тепер виявляється інакшою. Вона більше того може бути інакше. Пам'ятаєте, я на початку говорив, що особливість бачення, оцього зомбі-бачення, це те, що ми бачимо лише прямолінійно. Ми бачимо те, що є поруч, те, що нам зручно, є категоричне. Коли провели кілька опитувань в Європі і в США з приводу цих масових закупівель, да? то побачили, що насправді більшість людей купляли не через паніку, що цих товарів може не бути, а через те, що це було просто заплановано в їхньому списку покупок. Воно просто співпало так. І люди насправді не ну, в них не було цієї навіть, такої панічної потреби заховатися вдома, створити свій бункер, запас, да, і вижити, умовно кажучи. Вони просто робили те, що роблять. Але в контексті того, як коли почали з'являтися перші шпальти газет чи новин про те, що порожні полиці, ажіотаж на покупки зріс моментально, незважаючи на те, потрібно це людям чи ні. Люди, які в певний момент не дотримуються карантинних умов, да, і сидали в автобус для того, щоб їхати на роботу, вони це робили не для того, щоб когось спеціально заразити чи ні. Їм треба було отримувати зарплату, їм треба було йти на роботу. Але їх звинувачували в тому, що вони не сидять вдома. Отож, ми підходимо до завершень, і наприкінці я хочу вам запропонувати кілька тез, які, на мою думку, є такими важливими в контексті розуміння, насправді того, що зараз відбувається в нашому потязі, в який жінець на шаленій швидкості, але невідомо, куди. У нас були кілька переправ, да, і ми знову повертаючись до образу фільму, е, е, теж невеличкий спойлер, прибуваючи в Пусан, вони дізнаються, що насправді місто також захоплене зомбі. І там немає того порядку, вони знов сідають для того, щоб їхати далі. Або принаймні намагаються. Отож, кілька таких тез, які, е, які в скріше, мають елемент такої дискусії а не по е, шоку, там, відповіді негайних тут і зараз. Перше – це те, що наш, е, наша ідентичність соціальна від моменту, да, коли починалося, коли я – потенційна жертва, тепер починає змінюватися, що ти або я – потенційний розповсюджувач. Таким чином, люди будуть намагатися бути максимально правильними. І таким чином, оця правильність, якою б вона не була навіть жорсткою і дев'янтною в кілька років тому, так, вона буде підтримуватися. Все, що буде потенційно неправильним, буде знецінюватися, максимально від цього був намагатися тікати. Ми в цей, це так само буде впливати на те, що коли ми матимемо можливість комусь допомогти, хочемо чи не хочемо, да? Воно буде нас занурювати в елементи корисливості, тому що еволюційна тенденція або мотив до виживання, він є начебто. Таким чином, в певний момент ми будемо, скажімо так, думати про те, що хтось має певні вигоди з того, що вакцина та чи інша, наприклад, поширюється більш швидше чи ні, або е, ті чи інші люди щось блокують. Тобто такий спосіб мислення стає, мовно кажучи, типовим. І навпаки. Прийняття е, рішень, які до цього були моральними, да, або потребували якісь сеткічні рішення, будуть ставати ще більш важчими і ще більше буде посилити відчуття невизначеності. Таким чином, ми будемо рідше схильні до того, щоб іти на самопожертву ради кого. Якщо... Е, ми будемо вступати, або частіше вступаючи в співпрацю, ми будемо очікувати, і, скоріше за все, ми передбачаючи, що ми будемо співпрацювати лише з тими, хто вже співпрацює з нами, кому вже можна довіряти, хто вже зробив крок нам на зустріч. Ми будемо дуже обережні в контексті нових соціальних контактів, знайомств, альтернативних, так так, доступів. Не готові будемо практикувати навіть якщо потенційно це могло нам допомогти. Таким чином, слідуючи за ідеєю якогось лідера, ми будемо надавати перевагу, скоріше, тим, хто буде підсилювати це відчуття того, що ми разом, незважаючи при цьому на ті потенційні наслідки, які можуть бути. В одному із досліджень було показано, що люди готові підтримати більше диктаторські авторитарні режими, умовах таких глобальних е, криз, ніж ті, які е, говорять про демократію, лібералізм, альтруїзм і тому подібне. Люди, які е, таким так, тим, мовно кажучи, ним, вони, да, кому будуть, перед якими будуть ставити певні бар'єри, закладати санкції, обумовлювати ситуацію життя так, щоб вони якщо, закривалися, ізолювалися, не проявляли якусь небажану поведінку. Ще більше це втиснення буде провокувати те, що люди, пріше за все, будуть чиняти не так, як їм кажуть. І в цих умовах, так, до такого примусової певної близькості буде відбуватися те, що в певний момент ми відчуватимемо ще більше Страх, розгублення, відчуття самотності, невпевності. Це може провокувати те, що ми почнемо влитися на людей і на світ. Я говорив це не для того, щоб налякати вас. І скоріше за все, я залишаю вас, як і мій улюблений письменник Стівен Кінг, з відкритим кінцем. Ви самі додумайте, що буде далі. Ми не знаємо. А, знаєте, я не маю чітких відповідей, як треба вчинити, щоб було правильно чи краще. Але знаючи те, що відбувається навколо нас, ми можемо прийти з кращим усвідомленням і розумінням до тих дій, до тих стратегій, до того, що відбувається навколо нас. І на основі цього приймати більш зважені і корисні рішення, які в довгостроковій перспективі дадуть хороші плоди. Ну і до зустрічі в постковідному періоді.